أنا اسمي محمد مكلد من الرائدة من قرية القرب الأقصى اللي سجلنا الأقب السام مدير المسحينة بالرائدة سجلنا عندما بلغونا قالوا لا قينا بنا تعال عند الوسوب بنا نديك المواد الحقاك والدواء يعني قالوا طلعوا سلمونا كيسين من هذا الحقاين التقضية وسلمونا الماسة هذه اللي يقول المأميز أو منه كذا مع الحقا المين تمام. وبعدها اتصلوا بي قالوا خلاص لاقينا دقاق لقينا اندوا لي 10 دقاق ورغونا كم نصلح نشتغل كم نعمل كيف اذا زلق الطعام حقها لو كذا قالوا تمام علمونا كم نصلحها كم نعمل صلحها زي ما كلمونا تمام بالضبط <تصفيق> الان احنا مستفدنا كثير كان هو من حصة هذه الفاصوليا بالليل واللي بالصباح للقراحة للقراحة على القرح حق الصباح قلنا على الأطفال على على البيت غطي كل حاجة وما زاد عاد نبيع من هنا وسوي إيش طعام لهن للا مثل زي تقول الدورة دي الغرب الدخ مع الفاصوليا دي الحصة من الظفر ندقق مع بعض وقشناه وندينا ندي إلا لهن الحمد لله سبيزين كثير جدا يعني إلا يبي عشر حبات وبارك الله فيكم <تصفيق> إنكم استعيني أنظرتم بهذه النظائر مليحة والله كنا بعض ما نحصل هذه اللقاءات فصار بعدها الصبح هذا روتي وبسباس واليوم خبز بسباس الحمد لله باي كل من فضل الله معجزة ربي عرس بين